تو کسی اور ہی دنیا میں ملی تھی مجھ سے تو کسی اور ہی موسم کی مہک لائی تھی ڈر رہا تھا کہ کہیں زخم نہ بھر جائیں میرے اور تو مٹھیاں بھر بھر کے نمک لائی تھی اور ہی طرح کی آنکھیں تھیں تیرے چہرے پر تو کسی اور ستارے سے چمک لائی تھی تیری آواز ہی سب کچھ تھی مجھے مون سے جہاں کیا کروں میں کہ تو پولی ہی بہت کم مجھ سے تیری چپ سے ہی یہ محسوس کیا تھا میں نے جیت جائے گا کسی روز تیرا غم مجھ سے شہر آوازیں لگاتا تھا مگر تو چپ تھی یہ تعلق مجھے کھاتا تھا مگر تو چپ تھی شہر آوازیں لگاتا تھا مگر تو چپ تھی یہ تال کھاتا تھا مگر تو چپ تھی وہی انجام تھا جو کا آغاز سے ہے تجھ کو پایا بھی نہیں تھا کہ تجھے کھونا تھا چلی آتی ہے یہی رسم کئی صدیوں سے یہی ہوتا ہے یہی ہوگا یہی ہونا تھا